يا تيم يا اللي نورت بحياتي، أهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلاً. عقب انتظار جيتني يا غناتي، يا فرحتي جعلك إمام المصلين، يا فرحتي جعلك إمام المصلين، يا, إمام المصلين يا, إمام المصلين يا تيم يا اللي بحياتي أهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلين عقب انتظاري جيتني يا غناتي يا فرحتي جعلك إمام المصلين الله الله فرحتي يا غلاتي وفرحة أبوك اليوم تسوى ملايين أبوك شيخ المجد عز وسماتي عبد العزيز المجد ناس للمياه رحب سمو الطيب والحسن والزين وجدك عبد الله من الدهاتي شيخ بفعل الطيب حازن ياشي حيا عزوتي مثتان في نكتي قاتي يا عم وخال للشدايد معدي يا عمامك اهل المرجله والوفاتي خلقت الدنيا رجال عتيين او اذكر خوارك في زمان الشتاتي أثميم يلي بالمواقف عظيمين عدوهم لحان وقت مماتي من ويلهم يشرب من الغبن كاسين هو أفرح بشوفك قايدين بالميادين يا يا اللي نورت بحياتي أهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلين عقب انتظاري جيتني يا غلاتي يا فرحتي جعلك إمام المصلين الله, الله عطاني فرحتي يا غلاتي وفرحة أبوك يا شيخ بفعل الطيبه حازني يا شي حيا عزوتي متاني في نقاتي حيا عمن وخال للشدايد معدي هي يا عمامك اهل المرجله والوفاتي الربع يقرم الرجال الشديد هي هي وما وماقيل فيهم غير حلم ثباتي من خلقه الدنيا في زمان الشتاتي اتميم يلي بالمواقف عظيمي عدوهم لحال وقت مماسي من ويلهم يشرب من الغبن كاسي معرض الجد انساسك يواسي الطيبين من العرب والصلاطين حماك ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك قايدين بالمياسي خمسه فرح لكل جديد في عالم الصوتيات